Salutare dragi prieteni, eu sunt Gabriel Barbu, un scurt intro, am realizat pentru dumneavoastră un colaj unic, cum ar fi în România dacă rușia arată ca mâine, nici nu vreau să mă gândesc, colajul vă va spune totul, nu sunt filorus, vă rog priviți cu atenție colajul, analizați situația la rece, doar imaginați-vă, ce s-ar întâmpla în România. Vom fi carne de tun pentru ruși. Aici va fi frontul de bătaie, cu siguranță. România va dispărea de pe harta lumii. Rusia este Rusia. Nu vă mai luați după globaliștii ăștia, pensați și așa mai departe, știți voi cum. Panaramele astea globaliste ne vor lăsa pradă rușilor. Cum de fapt ne-au lăsat și în al doilea război mondial. Va doresc sănătate și numai bine. Vizionare plăcută! <truzări> Come <laughs> on.